اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات، نحن هون بحلقه جديده من احتيال العقاري من الجزء الثاني، بدنا نحكي على شيء اسمه التزوير وعنوان الحلقه بده يكون هيك، عنوان الحلقه ممكن ما يكون كثير غريب عليكم، لانه نحن في عام 2017 بتاريخ 25/8 حكينا على التزوير وحكينا كيف ناس عم تنسخ المحتوى تبعنا، هذا الموضوع بتعقيداته كيف صار وكيف تغير خلال اربع سنوات أه لوين وصل هذا مستوى هذا التزوير والتقليد فان شاء الله بدنا نحكي بعد المقدمة بالاحتيال العقاري الجزء الثاني التزوير <تصفيق> الجزء الأول من الاحتيال العقاري قبل أربع سنوات نحن قدمنا محتوى وأنقذنا أموال كثير أشخاص كان ممكن تتعرض للاحتيال العقاري لكن لازم تعرفوا كمان إنه الاحتيال العقاري هو مو بس شيء بيتعرض لإله الاشخاص يلي بدهم يجوا يستثمروا بتركيا، الاحتيال العقاري هو كمان شيء تعرضت لإله تركيا شقة الاحلام بمراحل كثيرة وما زالت ولحد الان ولحد اللحظة عم تتعرض للاحتيال. فالموضوع هذا اللي نحكي عنه اليوم هو موضوع التزوير والتقليد، بتمنى ما ينفهم غلط، بتمنى تماما ينفهم صح وينفهم من باب حسن النيه يلي يعني بدي حاول أوصلها بهيدي الحلقة. التقليد هو أساسا مو شيء سيء، يعني نحن لما مشوف في منتج معين يقلد معناتها هذا المنتج جيد فهذا الشيء انا ككاميران او كتركيه شقه الاحلام ما بزعجني ابدا بالعكس يعني بنبسط بالذات لما بيكون الاشخاص يعني عبي شوفوا أنا عم بشوفوا الطريقه اللي عم اشتغل فيها وعم بيعجبهم وعم بيجوا بيشتغلوا فيها نفسها او بحاولوا يطوروا عليها او بحاولوا يقلدوها او بيضيفوا عليها او ما عم بيضيفوا عليها المهم انه عم العقار بصوره جميله هذا امر انا بشكل عام بيعجبني وبيشرفني انه في اشخاص بهذا المستوى الجيد اللي هذا الشغل يعني بكون نوعا ما قريب من مستوى عمل تركيا شقه الاحلام، لكن احيانا بيكون مستوى العمل جيد لكن بيكون في اشخاص عم تستغل هذا مستوى العمل الجيد من اجل انه تعمل عمليات احتيال على المستثمرين التانيين يلي بدهم يجوا، فهذول المستثمرين بصيروا بيقولوا انه جميع الناس اللي بتعرض فيديوهات على اليوتيوب هي ناس سيئه، اليوم يلي بفوت على اليوتيوب ممكن ما ينتبه انه انه هيدا القناه مثلا صار في عندها عدد مشتركين ضخم او هيدا القناه عمرها تقريبا تسع سنوات هيدا القناه مثلا جديده هيدا القناه متابعينها هيدا القناه هي الاساس والباقي عم يقلد او الباقي شيء بشبهها ممكن في ناس ما تنتبه لهذا الموضوع، فتشوف انه كل القنوات بنفس المستوى، اليوم شافت فيديو لكاميران، بكره شافت فيديو لفلان، بعد بكره شافت فيديو لفلان، اوكي بنفس المستوى، لكن ممكن واحد من هذول الاشخاص يلي عم يقدم هاي الفيديوهات يستغل هذا النوع من الترويج من اجل انه يقوم بعملية احتيال، او يوصل معلومة غلط، او مثل ما بيقولوا عنا بسوريا يضرب ويهرب، يعني بيع له بيعتين ثلاثة وبعدين خلص يسكر ويمشي، ف هذا بشكل عام يلي بيزعجني انا في موضوع التزوير او في موضوع التقليد، هدول الاشخاص يعني انا ما بيشرفني ابدا انه يعملوا نفس المحتوى يلي بيشبهنا، يعني اليوتيوب اكيد ما انعمل مشاني انا ككاميران، اكيد ما انعمل مشان اي شخص بحد ذاته، هو اليوتيوب انعمل من مشان منصه كل الناس تشارك فيها، وانا يعني الحمد لله لي الفخر انه يكون أول شخص بيطرح العقار بهذا الشكل على اليوتيوب، أول شخص بيذكر اسم المشروع والمعلومات والتفصيلية، أول شخص بيذكر سلبيات المشاريع، أول شخص بيطرح مشاكل مثل الاحتيال العقاري والمشاكل هي، بهمني كمان وبشرفني أنه بعد سنوات صار في ناس تحسن تقلدنا، يعني مو الموضوع بلش تاني يوم، بعد عدة سنوات صار في أول مقلد بلش يطلع، وهذا المقلد ممكن يكون إنسان جيد، ممكن يكون لأ، هذا الأمر ربنا بيعلم فيه، لكن التلكون أنا اللي بزعجني أنه هذا الموضوع أنه الأشخاص توقع بالإحتيال العقاري وتقول هو السبب واحد على اليوتيوب فياريت كثير كثير تنتبهوا من تاريخ أي قناة عبتنشر فيديوهات مستواها أنه هاي التعليقات الموجودة على هاي الفيديوهات وهذا شخص فعلا جيد هذا شخص سألوا عنه ممكن بالحياه برا سألوا عنه الناس برا وهذا الشخص شو رايكم فيه هذا الشخص منيح هيدي الشركه جيده هالشركه شو سمعتها جربتوا اشتريتوا منه جربتوا جربتوا استثمرتوا جربتوا اتصلتوا فيهم بتعرفوهم بشكل جيد شو وضعكم شو تاريخهم شو كذا هذا الموضوع ضروري تشوفوه بشكل جيد وبحب اقدم هون معلومه كثير مهمه انه مو الشخص اللي عقلتني شخص يكون مو منيح ممكن يكون شخص جيد جدا ممكن حتى يكون افضل مني ممكن شركته تكون احسن مني لكن بحب هون بنقطه كثير مهمه حتى الاشخاص اللي عم هلا وشكرا كثير لكم يعني لما بشوف انا اشخاص عم يقلدوني فبعرف الحمد لله انه انا ماشي بطريق جيد، يعني مثل انت لما مثلا بيكون في عندك مثلا نفرض ماركه تليفون ممتازه او ماركه سيارات ممتازه وبلشت الناس تعمل نفس هذا المنتج لان هذا المنتج ناجح مو لان هذا المنتج فاشل، نفس هدول اللي عم يقلدونا اليوم عم يقلدوا تركيا شق الاحلام، عم اسلوب كاميران اول ما انا بلشت في موضوع العقارات كانوا يطلعوا يقولوا انه هذا الزلمه مجنون كانوا يتصلوا فيني يقولوا لي لا لا تعمل هيك انت شو عم تعمل انت عم تغلط انت عم تخلي كل المعلومات للعميل العميل ممكن يروح على المشروع لحاله او كذا او هيك لكن بتفاجئ بعد فتره والحمد لله ربنا هدانا وهداهم فصاروا مجانين مثلي صاروا يطلعوا ويحكوا هيدا المعلومات ويحكوا اسم المشروع وكذا مع انه لسه عددهم كثير قليل لكن واضح انه يعني نصيحتهم إن كانت مي محلة وما دام هم صاروا يتبعوا هذا الاسلوب، فبرجع بقول انه انتبهوا كثير كثير من المقلدين، مو مقصود المقلدين السيئين، انتبهوا من المقلدين يلي يعني بقلدوا محتوى تركيا شقة الاحلام او بقلدوا الاسلوب من اجل انه يحصلوا على الثقه، ومن بعد ما يحصلوا على الثقه ممكن يعملوا او يقوموا بعمليات احتيال عقاري، وبعد فتره بكل بساطه بيطلع فيديو جديد بنكور اللي صار او بجوز ما يفتح سيرته ابدا يجعهم عملاء جدد يشوفوا الفيديو الجديد ويصيروا بعدين يستثمروا معه وترجع ضحايا جديده دائما عم تتكرر مع كل فيديو فيا تنتبهوا كتير كثير من هذا الموضوع بقول انتبهوا من المقلدين اول شيء انا بشرفني انه يكون في الي مقلدين هذا الموضوع يعني كثير كثير بحترمه كتير بحبه والشيء اللي عم تقلدوه اليوم بكره حيطلع شيء ثاني كمان راح ترجعوا تقلدوه وهيك هيك هيك انا عم بستوى المتعف ف شكرا يعني على كل حال انا بحس دائما حالي مبسوط انه في اشخاص فعلا مهتم كثير انه يقلد محتوى تيدي لكن بقول لكم انتبهوا من المقلدين يلي عم بيحتالوا عليكم في الاستثمار العقاري في تركيا وشكرا كثير كثير لدعمكم خلال السنوات الماضيه متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران من عام 2013 الى الان وشكرا كثير كثير لكل الثقه اللي عطوتونا اياها ولل100 الف مشترك اللي وصلنا لهم في محتوى عقاري متميز رح نوصل تقريبا لألف 1000 فيديو على اليوتيوب مثل ما دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن مشروع المشروع لوكاش المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله